i Coldea a spionat armata român slej analiz. Dumitru Iliescu, foste fae serviciului de protecție IPAZ, lansează cu subiectiv ridicat o acuzaie neucitoare la adresa tandemului Maior Coldea. Cei doi au decis iau Irewaiti în acest sens monitorizarea complexă a ofierilor cu cele mai înalte funcții în armată. Începând cu eful statului major generalii continuând cu efi statelor majore ale categoriilor de fore armate. În ce scop au făcut asta? Cum au procedat? Ce s-a întâmplat cu informaile obinute? De unde până unde SRI-a dobândit o asemenea putere, încât să-i inarmata român la respect. Cine i-a asigurat spatele? Sunt toate acestea doar câteva dintre numeroasele întrebări pe care, în mod obligatoriu, societatea românească trebuie să i le pună în momentul în care află asemenea grozvie. De la bun început, pentru a nelege ineditul, amploarea-i periculozitatea acestei opera-i, fa de care toate celelalte pelesc, e bine să avem în vedere faptul ce armata română are mecanisme proprii de monitorizare a ofierilor săi, la fel cum a dezvoltat-i cuvenitele mecanisme de spionaj militar. I-asta nu este întâmplător. Este inadmisibil ca alte instituții, interne sau externe, să identifice vulnerabilitățile pe care le-ar putea avea unii ofierii ai armatei române. <fie> pentru ce automat le-ar putea exploata? <fie> Într-un asemenea scenariu, armata noastră ar fi în genunchi. Diferent de nivelul de dotare-i de instruire, ea a fost mereu. Pentru a este logic să fie. Într-o bun ziuns, tandemul George Maior-Florian Coldea Însă a orcat la capuria a de care dispunea instituia pe care el pretinde ce o conducea cu onoare, a luat dramatica decizie de a monitoriza nu numai toate celelalte instituia ale statului român, ci armata. O decizie de-a dreptul criminal. Pentru a pune la punct un asemenea mecanism de supraveghere în masă, în mod complex, a tuturor ofierilor cu funcții înalte, efortul logistic-financiar și a fost uriaș. Este limpede ce, printre miile de mandate de interceptare pe siguran naional, există un număr semnificativ dedicat ofierilor armatei române. Asta dacă nu care cumva, în acest scenariu, SRI a interceptat brutal, fără niciun mandat. Ceea ce nu prea cred. Aceste mandate trebuiau semnate de cineva. De un judector responsabil. Pe ele trebuia să scrie un motiv. Motivul nu putea fi altul decât că toi, ofierii superiori a armatei române, constituie un pericol grav în raport cu sigurana naională a statului pe care au jurat să le apere. Cineva extrem de puternic trebuia să le ordone judecătorilor să îi pun semțura pe aceste mandate, pentru ce altfel nimeni nu ar fi acceptat a Ori mai ori ricoldea au avut la degetul mic pe acest judecător semnatari semnatar de mandate de siguran naional, ori altcineva ii mai puternic a pus la cale această operă Ne putem apoi imagina cum zeci de mii de ore de interceptare audio și de supraveghere video au trecut prin filtrul unui număr semnificativ de lucrători serei, peletii la greu din bani publici. Cum agetia au văzut, au auzit lucruri informai care constituie secrete ale armatei române legate de întreg sistemul de apărare și de cooperare cu alia Cum nu există oameni perfecți, serviciul român de informai a putut întocmi un amplu tablou al tuturor vulnerabilitilor ofierilor i ofiereselor noastre. Inclusiv un tablou al viei personale, intime acestora. Cui au folosit aceste informații. Ce poate răspunde instituia condus ast zi de Eduard Helvig la o întrebare simplă? Se regsesc în vreun fel toate aceste informații strânse despre ofierii armatei române în dosare de contraspionaj sau contra terorism, care, în cele din urmă, au fost anchetate și judecate. Dacă răspunsul este cumva negativ, dacă nu avem mii sau mecar sute de condamnări pentru spionaj sau terorism în rândul ofierilor armatei române, atunci asta înseamnă că SRI a monitorizat într-un alt scop. Ce altceva ar fi putut face SRI cu informațiile obinute? Generalul Dumitru Iliescu vorbește în acest caz pe pagina sa de Facebook despre teredare de art. Despre înaltă teredare. De care s-ar face vinovai George Maior și Florian Coldea. Înseamnă, nici mai mult nici mai puin ce toate aceste informai, rezultate din monitorizarea în masa fierilor armatei române, au ajuns pe mâna unei puteri setereine? Ce această putere este aliată a României sau nu, are mai puțin important. Actul de terebdare există într-o situaie în cealaltă. nu iese din cap, urmărind de ani de zile achiziile pe care le face armata român, faptul ce ofierii superiori extrem de bine pregti în domeniile lor de activitate au acceptat să clipească ca resursele ia a de care dispună tirea noastră să fie utilizate de multe ori într-un mod cel puin imbecil. Când se cumperi avioane F-16 de la portughezi, care s-au seturat până peste cap de ele, după ce în prealabil aeronavele Z cu seran de zile în cimitirul de avioane din Deertul Nevada, în loc să de aeronave multirol direct de pe linile de asamblare, tiut fiind faptul ce numai astfel statul român ar putea beneficia de procedura offset adică de întoarcerea banilor sub formă de investii în industria de apărare a rii? Cum se achizionezi o flotil de drone de mână a doua sub aspect tehnologic, pe care să nu le utilizezi tu, armat român, ci să le pui la dispoziția unei alte armate, care le folose în eforturile comune, în condiile în care totuși noi suportăm ei costurile imentenana. Cum se cumperi rachete Patriot, o tehnologie de acum 35 de ani, de cu toate upgrade-riile între timp, i care sunt cu 30 mai scumpe decât bateriile 9, -9 de rachete de interceptare de ultim generație. În parantez fie spus, zilele trecute presa americană a relatat pe larg despre dezastrul înregistrat de Armata Saudit, care nu numai că nu s-a putut apra cu aceste rachete patriot, dar a-i suferit întrucât, în mod ciudat, unele proiectile. S-au întors acasă, lovind propriile obiective. iar lista aceasta amăitoare de ieecuri parc deliberate în politica de achizi îi poate continua. De aceea, nu pot să nu mă gândesc dacă nu care cumva o armatei române, pe categorii de arme astfel achizionate, nu au fost la tecere tocmai în baza vulnerabilitilor identificate de SRI la ordinul tandemului Maior-Coldea. Domnul Claudiu Manda are treabă până peste cap la Comisia de Supraveghere a Activitii SREI. care se transformă, vrând nevrând, în într-o comisie de speciality în arheologie. După ce a fost el însui monitorizat în mod sistematic și complex, Sub pretextul monitorizării doamnei Olgoa Vasilescu, iată, Manda trebuie să scoat din dulapul cu schelete aceste uluitoare probeizând o operaiune de îngenunchiere a armatei române. De ce trei exponenii statului vertical? Un articol de Sorin Roca Setenescu, jurnalist